مرحبا بكم على صفحة ترسانة. يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة.net. For automatic translation <unintelligible>> إذا كان الفيديو إذا كان فيه فيديو إذا فيديو بعد أن كثر الحديث عن تطبيع بعض الدول العربية وتعزيز علاقاتها مع الأبيب، أبيب ساد الانطباع لدى الرأي العام العربي أن كل الحكومات العربية باتت تتهافت وتتسابق على الخيانة والتعاون مع دولة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وظهر إحساس عام عند الشعوب العربية والإسلامية أن كل حكوماتهم أصبحت منحطة بما أننا في زمن المصالح وأنه لم يعد هناك أي محفز عقائدي إلا أن هذه الصورة لا تعكس الواقع الحقيقة أننا سنجد القليل من الدول العربية والإسلامية التي تتقرب من إسرائيل وحتى هذه الدول التي أصبحت اليوم في الصف الإسرائيلي فحكوماتها تتصرف من دون أي مرجعيات شعبية من الملفت أنه في قائمة الدول المطبعة لا يوجد أي حكومة مستندة إلى أسس ديمقراطية. ما معناه أن هذه الأنظمة لا تبني سياساتها على توجهات ومطالبة شعوبها بل لا على مصالح النخب الحاكمة أو الاقتصادية. القليل فقط من السلطات تتجرأ رسميا أمام شعبها وتعلن استفافها مع الدولة العبرية على الأقل بحجة مواجهة إيران منها البحرين والإمارات والمغرب وهنالك أيضا دول لم تدعم إسرائيل فعليا ولكنها أقامت علاقات معها كالسودان وقطر كما يوجد دولتين وقعت اتفاقية سلام مع تل أبيب بعد أن حاربتها لسنوات عديدة هما مصر والأردن في المقابل الدول والشعوب التي تحالفت لتشكل ما بات معروفا بمحور المقاومة هي أيضا قليلة ولكنها تعاظمت وأصبحت ذات اليد العليا وهي من تسيطر عسكريا وعقائديا وتملك قدرة المبادرة فبعد أن كان مفهوم المقاومة محصورا بحركات التحرر في فلسطين ولبنان امتد ليشمل اليوم فصائلا جديدة ودولا وازدة ما معناه أنه بعد أن كانت مقاومة المشروع الصهيوني منحسرة في حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله في لبنان أصبحت اليوم شأنا يخص الحشد الشعبي في العراق وأنصار الله في اليمن ناهيك عن الفصائل الحليفة الوافدة إلى سوريا كلواء الفاطميون الأفغان أو عصائب أهل الحق العراقية ووحدات قتالية أقل حضورا كنسور الزوبعة التابعين لحزب قومي لبناني وغيرهم الكثير ممن عرفوا معمودية النار في سوريا وهم متعطشون لقتال إسرائيل بدافع عقيدتهم الجهادية الإسلامية أو الفدائية العروبية علاوة على أن كل هذه القوى تتمحور حول دولتين قويتين هما سوريا وإيران وهي تسخر لهذه المقاومات إمكانات رسمية وثقيلة على كل الأصعدة ويوجد أيضا دول عربية وإسلامية إن لم تكن في محور المقاومة فهي على الأقل في محور الممانعة أي إنها ترفض التطبيع رفضا قاطعا وهي راسخة في هذه الممانعة منذ الأول أبرز هذه الدول هي دولة الجزائر الوفية دولة حكومة وشعبا الجزائر ما زالت تدعم القضية الفلسطينية في كل مواقفها ولم تتخلى عن علاقاتها مع سوريا ولم تتخذ يوما سياسة معادية ضد المقاومة أو دعم إيران لهذه المقاومات الجزائر واقفة ضد التوغل الصهيوني في أفريقيا وحافظت الجزائر على هذه المواقف بالرغم من الضغوطات والإغراءات السعودية والإماراتية والقطرية لكنها لم تنسى أنها كانت أول ضحية لهذه السياسات الهدامة الصهيو داعشية في التسعينيات من القرن الماضي العرب لم ينسوا وإسرائيل لم تنسى كيف تصدت طائرات الميج 25 الجزائرية وردعت غارة جوية إسرائيلية كانت تستهدف مؤتمر لمنظمة التحرير الفلسطينية في عهد ياسر عرفات في عام 1988 أو مشاركتها الفعلية في الحروب العربية الإسرائيلية في الماضي لا شك إن مواقف الجزائر من قضايا المركزية للأمة العربية هي ما وضعها في خانة الاستهداف الدائم من الغرب وخاصة فرنسا إلى جانب الأطماع في ثرواتها الآن وبعيدا عن تحليلاتي الخاصة لنرى كيف يرى حزب الله اللبناني الجزائر ودورها وهو يعتبر رأس الحربة في محور المقاومة من خلال المقابلة التلفزيونية التي أجرتها قناة العالم مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تم سؤال السيد حسن عن تقييمه لمواقف الجزائر فيما يخص الملفات الآتية. وهذا هذا موقف طبعاً مشكور جداً وهذا هو المتوقع من دولة الجزائر اللي عم تحاول لا ترجع تحضر بشكل جيد. بالموضوع الفلسطيني، عنوان القمه التي اختار وبالتالي عم تحرج بقيه الدول العربيه يعني، انه عنوان القمه بدها تعطيه فلسطين الجهد اللي عم تبذله لتجمع عاود الفصائل الفلسطينيه والوفود اللي راحت على الجزائر وبدات لقاءات من هذا النوع، يعني نحن نشهد عوده ما هلا ان شاء الله بتكون واسعه وكبيره لدوله مهمه ومؤثره في العالم العربي اسم الجزائر على الملف الفلسطيني. وعن مواقف الجزائر من التحاق إسرائيل بالاتحاد الإفريقي مه. موقفة بموضوع الاتحاد الإفريقي موقف عظيم ويبنى عليه وعن مواقف الجزائر من عودة سوريا للجامعة العربية طبعا الجهد اللي عم تبذله الجزائر حتى في موضوع سوريا وإعادة ترتيب العلاقات وعودة سوريا إلى الجنة. جامعة الدول العربية كمان موقف مه. مهم وكبير نعم وعن افق التطبيع العربي مع اسرائيل. يعني انه بعد في كثير خير، اما في الشعوب انا شخصيا بحب اقول لك هذا التطبيع تبع اسرائيل هذا هذا ما بيمشي يعني الدليل آه مصر والاردن هذا تطبيع بصير بالاذاعات وبالتلفزيونات وبالفضائيات وبالجيوش الالكترونيه. م. اما عند الناس الحقيقيين عاديين الشعوب الحقيقيه على امتداد العالم العربي والاسلامي هذا وهم وخيال م. وما بيحصلوا منه شيء. أنا قلت نتيجة الوحيدة هو محاولة بعث اليأس عند الشعب الفلسطيني الذي لن ييأس إن شاء الله. إذا أعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد. يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبالإرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين.